يعني مش عايز تدعني يا يعني عم روح اسمع بس اسمع اسمع جديد اغاني جديده أفغاني اسمع. ما تسكت يا قلبي حبتها اغانيتك سبتوني ومشيتوا ما فكرتش فيا ليلاد سبتوني ونجيتوا طب خدوا بالكم مني بكره بكره هتغار آه. والله هتغار آه. كاجوليه كاجوليه كاجوليه كاجوليه كاقوليك بوني كيف كاقوليك لو مافيا بوتو بيستولا فراسو نطخو <تصفيق> جي في دومان دي توكيو موسيك من مو كوكو سيميل دون كوم توكيو كوبا لا اودي فاكيو ابعت في فلوسي خالتو اخرج من حارتي توكيو كلاش نكوف ونطيخت وني جبت بزنس كوخه بوليس شوف البوليس توسع ايزي, ايزي اسكت يا قلبي حبيتها وخانيتها سيبتن ومشيتو مفكرتوش فيك مش هقدر انسى كل ايام الوحشه وبدعي ربي يفرجها عليا كل يوم تايه في الغربه ملعونه الناس حواليا مجروح يا دنيا قولي لي مين حاسس بيا جربت اتحاد بس الهم ماسكني ويا رب الزنقه دي تعدي كان لازم افوق ايام سوري ببي على جرحك مش هستحمل طب ما قدامك بالله راسك في رجلك ما تفكرش قصادي كتير ده انا لو ضربتك بعديها هتحس ان احنا اتنين وهزعل عليك ما انا قلبي كبير هدي لك قلبي ويا ريتك عليه فائر مزنبي بس عمرك ما تلاقي زيه حبك في قلبي مخلي الضحكه في وشي عشتي لوحدي ده انا جادع مع نفسي كقولي كقولي كقولي كقولي تقولي تقولي مونيكي تقولي تقولي تقولي مونيكي تقولي كوناي لو مافيا بوتو بين دو لا فرازون كو جو بقى بدماندي طوكيو موسيكلارجو مو كوكو كريميل دون سا كوم طوكيو كوبالا او دي, كوب دي فاكلو ابعد في فلوسي خالتو عزيز انا عمري ما هبقى زيك لا لا انت تساوي اللي في جيبك نونو 5 جنيه لا لا انا عمري ما هبقى زيك يا لا لا بجري وبكره يجي نونو no, no. بحمد ربي هو اللي اداني، oh. النهارده معايا وبكره للي بعدي، جلال. عايش ومرضي، ما تجيش في لا لا، انا صاحبي هفضل راجل لحد وقتي هفضل اتعب واكبر عشان اوفي بوعدي، وأنت تمشي تحكي عليا، وتقول لي صاحبي صاحبي، الناس جلم هنا خلي لون حياتي اسمر، واللي يقول حياتي شوف بازي متتكلمشي كتير تعال شوف لباسي منو تقبلان آه كسرولي راسي <تصفيق>